Azt mondtad, nincs -e már rendben azt mondtad, nincs -e már egyben, azt mondta, nem kell a trendem, azt mondtad, nem vagyok ember, azt mondtad, nincs, -e már, rendben. Azt mondtad, nincs -e már egyben, azt mondtad, nem kell egyben, azt mondtad, nem vagyok ember, azt mondta, hogy a panaszod, azt mondta, hogy a panaszod, azt mondta, hogy a panaszod, azt mondta, hogy a panaszod, azt mondta, hogy a panaszod, azt mondta, hogy a panaszod, azt mondta, hogy a panaszod, azt mondta, hogy a Dance, dance, dance. Nem is tudom, hogy vagyok nektek Nem is tudom, hogy ki vagyok ember Nem is tudom, hogy úgy mondjak nektek Hértesó, itt van egy fegyver Tansd rám, meg a ravaszt, azt ennyi volt mentem ennyivott, volt mentem, ey! Nem volt semmit elmentél nem volt a velem özeknél, nem volt a kedves velem még. Nem volt a lit elmentél, nem kaptam főleg szerencsét, nem volt a veled szerencsés, nem kaptam fő a derekét, elmentél itt, hogy te nem szeretett ennyit Ha ben, a nem kell a trendem most a nem vagyunk ember.